<تصفيق> الاستاذ خالد المصري يعني عامل لنا افطار مجمع يا جماعه فاحنا بنحييه على الفطار ده وبنقول له بقى يدوم الواجب بقى يا عم خالد وان شاء الله بقى ايه فرح الاولاد بقى ايه العزابه الكبيره تعالى <تصفيق> <تصفيق> يا استاذ علي ايوه يا عم <تصفيق> علشان ايه تبقى ذكريات حلوه بس, بس. بس. المستاذ عامل عامل الجائزه من شكرا ورحمه الله وبركاته شكرا ايه حلوه